Hei vaan kaikille ja tervetuloa minun kuin puolesta tänne hyvinvoinnin ja terveyden edistämien päivään. Mun nimi on Tiina Ylöstalo on erityisasiantuntija hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Ja tämän seuraavan vartin aikana yritän vastata tähän esityksen otsikon kysymykseen, eli onko arjessa kertyvän tiedon käyttö hyödynnetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä aika iso? Isoin tavoitteen on ottanut tähän esitykseen, mutta katsotaan, katsotaan miten se selviää. Eli THL on tänä vuonna startannut puhti ja Puhti-lyhdenne tulee palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertävän tiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Ja tämä hanke yrittää tosiaan vastata tähän esityksen otsikon kysymykseen, ja tässä esityksessä enemmän tuun tosiaan esittelee tätä hanketta. No, vähän johdantona eli meillähän arjessa tosiaan kertyy, kertyy jatkuvasti ihan valtavan määrä tietoa, mutta mitä kaikkea, mitä kaikkea tietoa me voitaisiin hyödyntää tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä? No, esimerkiksi päivittäin kertyy valtavat määrät, määrät tietoa elintarvikkeiden kulutuksesta ja olisiko mahdollista, voisiko näitä myyntietoja mahdollisesti hyödyntää hytetyössä? Hyte ja jos voi, niin, niin miten, miten niitä voisi mahdollisesti hyödyntää? No ihan yleisellä, yleisellä tasolla niin voitaisiin saada tietää, että mitä siellä nyt siellä suomalaisen ruokas keskimäärin mitä sieltä löytyy. Ehkä kiinnostavampaa, vielä kiinnostavampaa tässä hytätyössä voisi olla, olla se, että eroako näiden ruokasien sisältöalueittain ostetaanko jollain alueella. alueella suhteessa enemmän vihanneksia ja hedelmiä ja kasviksia kuin alkoholipitoisia tuotteita ja muita epäterveellisiä tuotteita. No tosiaan, tätä voitaisiin tarkastella ihan niin kuntatasolla kuin myös sitten kunnan asuinaloittain. Jolloin tätä tietoa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää siellä kunnan, ja hyvinvoinnin, kunnan hyvinvoinnin ja terveyden eristämistyössä. No, toinen esimerkki, eli voitaisiin tutkia, tutkia jonkun tietyn tuotteen kulutuksen muutoksia pitkällä välillä. Tässä kuvassa esimerkiksi näkyy, näkyy Tampereen alueen energianjuomen kulutus ihan täältä kesällä ja siellä selkeä piikkaus näkyy tuolla juhannnuksen tienoilla. Ja sitten ehkä hieman kulutus rauhoittuu, rauhoittuu loma, lomakaudella kesäkuun lopussa ja heinäkuun tienoilla. Ja taas sitten jostain kumman syystä energiavoimen kulutus lähtee nousemaan siellä elokuun puolessa välissä mun villiveikkaus on, että koulujen aloitus on, on tähän nousuun osasyynä. No totta kai aidissa kertyy jatkuvasti paljon muutakin tietoa mitä voisi mahdollisesti käyttää ja hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. No, nykyään nämä älykellot, mitä aika monen ranteessakin täällä, täällä näkyy olevan, niin mittaa jokaisen askeleen lisäksi ja nykyään ihan jokaista sydämen lyöntiä ja saatiin kaikkea muutakin tietoa. No, meidän somemaailmasta kertyy koko ajan, ajan ihan valtavan paljon dataa ja osa sieltä on saatavannakin jo ihan, ihan alueellisellakin tasolla. Tietenkin kaiken näiden muutaman esimerkin lisäksi niin on myös paljon saatavilla avoita, avoita tietoa asualeista, muun mm. muassa ikärakenteista, työllisyydestä ja tulotiedoista, joita yhdessä näistä, näiden arjensa kertyvän tietojen kanssa analysoivalla saadaan, saadaan jo hyvin tarkkakin käsitys alueesta. No tässä meidän puhtihankkeessaan juuri selvitään näiden palveluiden ulkopuolelta kertyvän tiedon hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Ja tämä hankkeen tavoite tuleekin osittain tuossa nimessä esille. Eli meidän ensisijainen tavoite on tutkia uusia tietolähden hyödyntämismahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ja näissä hankkeessa käyttävien tietolähden avulla on tosiaan, on tavoitteena saada ajantasaista tietoa väestöhyvinvoinnin ja terveyshaasteista ihan paikkakohtaisesti. No tämä Arista kertava Tieto mahdollisesti myös täydentää näistä palvelujärjestelmästä, kyselyistä ja tutkimusta kertyvää tietoa, tavoittaa myös niitä ryhmiä, joita ei tavoita näillä muilla tiedonkeruumennitelmillä. Me tässä hankkeessa tullaan tekemään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun raportointinäkymä, joka tulee siis kunnan suunnittelijoiden ja päättäjien käyttöön ja jonka avulla mahdollisesti näiden asualueiden ajantasaista hyvinvointi nähtäisi ajantasasta hyvinvointia näitä terveyshaasteita. No, tämä hanke on vuoden mittainen pilotti ja se toteutetaan Tampereella sisältäen tiedonkeruusta ihan sinne tähän raportointinäkymän muodostamiseen. Ja emme lähde näillä käyttävillä tiedot lähtee ihan kaikkia terveyshaasteita aluksi tarkastelemaan vaan valitsemme tähän hankkeeseen teemaksi nuorten syrjäytymisen. ja Tähän teemaan liittyviä ilmiöitä tulemme tosiaan sitten tarkastelemaan näiden aineistojen avulla. Olen paljon jo puhuneet näistä kyseisistä tietolähteistä, mitä mahdollisesti käytämme tässä hankkeessa. Eli olemme yrittäneet koittaa kerätä mahdollisimman erilaisia aineistoja tähän hankkeeseen. Me käytämme tosiaan muun muassa tämän S-ryhmän toivisteiden päivittäistä myyntitietoja, eli on, meillä on tällä hetkellä pirkanmaan myymälöiden päiväkohtaiset myyntitiedot ihan jokaisesta tuotteesta ja Tämä aineisto on aika massiivinen, eli ihan yhden kuukauden myyntitiedot vaatii noin seitsemän miljoonaa riviä ja huomioitavissa on pirkanmaan myyntitiedot. Ja näiden myyntitietojen lisäksi on tuotteesta tosi paljon saatavilla tarkkoja tietoja, ihan ravintosisällöitäkin. No vähän tämmöinen toisen tyyppinen tieto, mitä hankkeessa käytetään, on ja kilpalisenssien lukumäärät alueittain, jotka saadaan Olympiakomitean suomisport palvelusta sekä Pallo- ja Voimisteluliitolta. Ja tämä Olympiakomitean suomisport palvelu niin sieltä voi hankkia kilpailisensiä ja harrastepasseja ja osallistua muun muassa urheilutapahtumiin sekä myös urheiluseurojen jäsenyydet voidaan sitä kautta hankkia. Suurin osa Suomen lajiliitoista käyttää tätä Suomisport-palvelua tällä hetkellä, jopa 85 lajiliittoa käyttää. Nämä kaksi isoa lajiliittoa, palloliitto ja voimisteluliitto, käyttää ihan omia lisenssipalveluita, ja joten me tosiaan tullaan Tullaan sitten täydentämään tätä suomisportin tietoa näiden tilastotiedoilla. No, sitten tulemme käyttämään, käyttämään myös tässä hankkeessa somesta kertyvää tietoa, jota siis kertoo, jota siis kertyy valtavasti päivittäin ihan koko ajan ja vielä kaiken lisäksi hyvin, hyvin, hyvin monilta eri kanavalta. Käytämme Futusome-palvelua tämän someaineiston aineiston tiedonkeruussa sekä lisäksi Tulemme käyttämään piiloverkoista kertyvää dataa ja mahdollisesti myös nuorten, nuorten käyttämään Judel-sovellusta. Sieltä saatavaa aineistoa. Ollaan myös käyty keskustelua Mieli ryn kanssa, jos voitaisiin sekaisin chat-aineistoa hyödyntää tässä hankkeessa. No, Tämä somedata on oikeastaan ainut näistä, joka päivittyy jatkuvasti meille. Ja näitä muita aineistoja sitten päivitetään noin kolmen kuukauden välein, eli tullaan saamaan hyvinkin ajankohtaista tietoa. Ja näitä datalähteitä niin tullaan tosiaan käyttämään näiden avoimen paikkatietojen lisäksi. Tullaan mahdollisesti myös muitakin, muitakin datalähteitä käyttämään, mutta uskoisin, että me nyt näillä päästään aika hyvin, hyvin alkuun. No. Tässä diassa on sitten kuvattu, että mitä me hankkeessa edetään, eli miten se tieto lopulta päätyy sinne hytetyöhön. Eli ollaan tehty jo tosi paljon yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa kesän aikana ja syksyn aikana ollaan yhteistyösopimuksia kirjoitettu ja ensimmäisiä aineistoja ollaan saatu. Ja aineistot alkaakin ole meillä pikkuhiljaa kasassa. Ja nämä aineistot tosiaan, niin kuten aikaisemmin on aika valtavia eli voidaan jo kyllä ihan hyvin puhua big Datasta. Näiden aineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa tullaan hyödyntämään tekoälyä, muun muassa tiedon louhintaa ja neuroverkkoja. Me tullaan siis tarvitseen tosi paljon laskentatehoa, ja teemmekin nämä kaikki, kaikki analyysit tuolla CSN virtuaalikoneita käyttäen. No, lopulta sitten, kun olemme nämä analysoitu nämä aineistot, niin nämä analyyseissä Saatavat tiedot viedään tuonne raportointinäkymään Tampereen kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tiimin käytettäväksi ja sitten sitä jatkuvasti päivitetään. No, me olemme tällä hetkellä vasta alkamassa rakentaa tätä raportointinäkymää, eli valitettavasti minulla ei ole vielä siitä, siitä teille mitään tarkempaa näytettävää, mutta näytän yhden hyvin kevyöhken esimerkin, mitä tietoa siellä voisi olla näistä meidän tietolähteissä. No tässä eli tässä esimerkiksi voidaan näkyy lisenssiharrastajan osuus alueittain ja kyseessä on siis Tampere, jos kaikkea tunnista kyseistä aluetta. Ja tässä ollaan siis alueen lisenssien määrä suhteutettu alueen samanikäiseen väestöön ja kuviossa nähdään, että eri aloilla on eroa näiden 7-17-vuotiaiden lisenssiharrasteen osuuksissa. Eli mitä siis tummempi on alueen väri, sitä suurempi on lisenssiharrastejen osuus. No, tätä voisi sitten lähteä tarkemmin siellä kunnan hytetyössä miettimään, että minkä takia jonkun alueen osuus on pientä, johtuuko se liikutapaikoista, johtuuko se toiminnasta vai mistä se johtuu. Ja tarkemmin tätä voisi lähteä vielä perkaamaan vielä pienemmissä ikäryhmissä. Ja tosiaan nähdä, että jollain alueella tietyssä ikäryhmissä on ihan hyvin näitä lisenssiharrastajia taas jollain, jollain on hyvin vähän ihan kaikissa ikäryhmissä. Ja tästä aineistosta nähdään ihan tämä tuttu trendi, eli 11-12-vuotiaana harrastajan osuus on suurimmillaan, ja sitten liikkuminen, liikunta- ja urheiluseudessa vähenee reilusti siellä teini-iässä. Jollain alueella vähän enemmän ja jollain alueella sitten vähän vähemmän. No, tässä on tietenkin hyvä muistaa, että nämä lisenssiharrasteen määrä, niin tähän ei nyt ei kerro millään lailla lasten ja nuorten liikkumisen määrästä, mutta vastaa ainakin kysymykseen, että harrastaako alueen lapset ja nuoret ohjattua liikuntaa. No, tässä vasta pientomaisteista hankkeen tuotoksista ja jatkossa tulemme tekemään asualuekohtaisia profiileita käyttäen näitä kaikkia tietolähteitä. Eli palataan näihin tarkempiin analyysien tuloksiin sitten vähän myöhemmin. No, Tun päättäen tämän esityksen ihan samaan kysymykseenkin kuin millä aloitin. Eli onko arjessa kertyvän tiedon käyttö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Mun vastaus on, että paljon on potentiaalia, mutta vielä paljon pitää selvitellä. Eli näillä näkyvin ollaan vuoden päästä vähän viisaampia. Kiitoksia.